Mihai Chirica, scrisoare ce trei membrii PSD, atacuri în rafal la adresa lui Liviu Dragnea. Primarul iaului, Mihai Chirica, recent exclus din PSD a lansat un atac extrem de violent la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea. Irica susține că Liviu Dragnea a impus regimul stalinist nord-corean în PSD și a divizat România, chiar în anul centenarului. Recentele abuzuri grosolane, și absurde comise de P's Dragnea, în oraul nostru, tristeaz triste fac să privesc cu mult în soarta acestui partid. După ultimul zis congres, regimul stalinist, nord-corean impus de Dragnea, din păcate, cu complicitatea vinovată a multor altor lideri, i-a terminat opera în structurile centrale de la București și a început să-și tentaculele în teritoriu. O conducere a PSD-ii degenerat până la statutul de predepicioare al lui Dragnea i beneficiind de naivitatea, sper, unor instituții ale statului român, Dragnea încearc să intervin în funcționarea primriei municipiului ai, afectând interesele și nevoile ienilor i deturnând semnificaia votului acordat PSD de ce treacetia la cele două rânduri de alegeri din 2016. Este o situaie care, cred, nu mai poate fi tolerat. Nu putem accepta ca modelul politic marca Dragnea, bazat pe autocraie, incompeten obedien, să se pun setepunire pe-ntreaga ar. Social-democraia autentic Progresist, pro-europeanii, mai ales, democratic, atent în egal măsură la nevoile cetenilor simpli la bunul mers al economiei ne oblig să ne împotrivim transformrii social-democraiei din România într-o grupare în care deinerea unui buletin de teleorman a devenit valoarea supremă înlocuind promovarea educaiei, experieniei profesionale, muncii dedicate-i bunei credințe Este nevoie de terieii de responsabilitate pentru a rezista împotriva presiunilor pe care, prin ameninare, măre cu funcții i tentativ de antaj, Stragnea Le pune asupra primarilor, consilierilor locali i judeieni, efilor de organizai, asupra tuturor socialdemocrailor de bun, credin. Mie team, însă, ce pentru mulii dintre social democrați adevăra este deja prea târziu. Partidul îi pierde tot mai evident, pe zi ce trece, caracterul social-democrat. Unde mai este orientarea socială când? În ciuda programului ambios de guvernare în care românii au avut atâta încredere, cele neguverne Dragnea nu au reușit IT se aduc decât haos și confuzie în sistemul de salarizare ei de pensii, când nedreptii revoltând angajații din sănătate sănătatei din structurile de ordine. Unde mai este caracterul democrat când dezbaterea onestă a fost înlocuit complet de politica pumnului în gur, iar criteriile de promovare inaproape exclusiv de dependenă fa de sinecurile de stat, de incompetenă autosuficientii de obedienă oare fa de liderul suprem. Ce ar trebui să ne leagă toi social onetii responsabil este ce Dragnea a creat un cerc vicios care a dus PSD într-o fund tur. Dragnea s-a înconjurat de oameni mici care nu poti nici nu vor să l conteste, fiind depind de el. Oamenii verticali i-valoroi au fost fie eliminai sau marginalizai, fie s-au retras singuri din primul plan, rămas fere poteniali contestatari, fereinamici naturali. În cadrul partidului, Dragnea va continua să promoveze oamenii mici, în timp ce aceia de bun, credin se vor îndepărta ei mai mult de partid. Dragnea nu este scos în afara partidului, din interior sau de trei justia din România, PSD este condamnat să ajung un partid merunt, lipsit de principii de doctrină. Fere viziunei fere competent, nefrecventabil de partenerii internaionali, un partid incapabil să se schimbe și să guverneze, în care nerespectarea legii este regula, iar abuzurile de tot felul în loc de normalitate. E trist, însă foarte clar, în centenarul unirii, în loc să unească. Dragnea în -IT, România între meniu oameni În englez, itele ormeni. Arar Mihai Chirica, pe pagina personală de Facebook.